Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Mikail daripada Mahabah Motivation and Consultancy. So hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Kenapa kita berkomunikasi dengan baik ya? Sebab apa sahaja yang kita nak dalam hidup kita ini mesti kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama sekali caranya adalah salam dan sebutkan nama. Maksudnya kat sini kita memberi salam. Assalamualaikum Um, selamat, salam sejahtera Atau sebagainya, sawarikab, boleh Dan sebutkan nama orang tu Kenapa kena sebutkan nama? Nak bagi rasa orang kita terharu ha, Macam tu, kita sebutkan nama orang Kita puji orang nama kan doa So, kita puji orang, kita sebutkan nama orang Jadi, orang itu akan lebih rapat dengan kita Itu yang pertama Salam dan sebutkan nama Yang kedua adalah Bila kita bagi salam, kita sebutkan nama Tanya tiga perkara Ataupun tanya perkara-perkara tentang dirinya Sebagai contohnya, kalau orang Melayu kita ni Dia sangat-sangat suka tentang uh, Tanyakan uh, Kabar baik Kabar Kalau orang India selalu tanyakan tentang uh, Kekeluargaannya sehat ke family Macam mana dengan ayah Macam mana dengan mak Ataupun dengan uh, orang Chinese Orang China Dia selalu suka Lebih suka bertanyakan tentang uh, Bisnes Perniagaan Pekerjaan Jadi Bila kita mula Bit repo dengan orang Berkomunikasi dengan orang Itu dua teknik yang sangat-sangat mudah Untuk kita apply Yang pertama sekali adalah uh, Salam dan sebutkan nama Dan yang kedua adalah Tanya khabar Okay Okay